Hej Hejsan, tack så mycket. Helena Arbetsson heter jag och jag jobbar på Världskulturmuseet. Och där är jag intendent för globala frågor. Jag är också forskare i grunden um, i internationella relationer. Och jag är utbildad gymnasielärare i samhällskunskap. Och har svårt att byta. Idag ska jag prata om ett par olika saker. Jag börjar snabbt med att prata om Världskulturmuseernas uppdrag. Och sen leder vi oss in på demokrati på museer. För att specifikt sen prata om lärresursen Bygga demokrati. Som vi håller på att ta fram. Världskulturmuseerna är en statlig myndighet med fyra museer. Tre i Stockholm, etnografiska, medelhavsmuseet och östasiatiska. Och så har vi Världskulturmuseet i Göteborg. Och vi har som uppdrag att visa och levandegöra kulturer i världen. Och då främst med avstamp i de samlingar som vi förvaltar, som har över 500 föremål. Men vi har också uppdrag att jobba med samtidsfrågor, att jobba med nyförvärv och nå ut nationellt. Och alla de här sakerna ramar in det här projektet som jag ska prata om idag. Så gör även vår vision att göra världen större, mänskligare och mer inkluderande. Men, varför demokrati på museer? Eller vad är demokrati på museer? För mig, så som jag ser på det, kan museer både vara ett forum för demokrati och demokratiska i sin praktik. Och när jag säger praktik, då menar jag hur vi ser besökarna som delaktiga, som deltagare känns inkluderade, representerade, kan påverka vårt utbud och vårt innehåll. Men också ett forum för demokrati, hur vi jobbar med demokratifrågor. Och jag tar ett exempel från Världskulturmuseet i Göteborg. Här ser ni, ni ser något färgglatt. Det här är faktiskt något väldigt, väldigt, stort, om man ser det på riktigt. Det är vad vi kallar en demokrativär. Den kommer från vår basutställning Korsväga. –där demokrati är ett av sex teman. Om ni tittar på den här skulle ni aldrig tro att det här är en gestaltning av ett forskningsprojekt. Ett världsledande forskningsprojekt på Gösterborgs universitet som heter Varieties of Democracy. Så här har vi lyckats gestalta deras forskning. Det är vad jag tycker museer kan bidra med. Vi har något annat, vi har andra ingångar för att göra något abstrakt– till något vackert eller konkret. Låt mig förklara. Varje plastremsa har en färg Och Varieties of Democracy, de, de mäter demokrati statistiskt, utgår från fem begrepp. Och de här fem begreppen, jag kommer gå in på dem snart, men de har vi färglagt, en färg var. Och så har vi de här plaströnsorna vid sidan, där står en fråga, vilken variant, eller vilken byggsten av demokrati tycker ni är viktigast, tycker du är viktigast. Får man välja en färg, sätter den på demokrativäven. Och det som är så vackert är att den här väven är i konstant förändring. Den förändras hela tiden. Och det är helheten, alla de här rämsna tillsammans, som får det att fungera. Det är vad demokrati är. Konstant förändring. Inget vi ska ta för givet. Vi måste göra aktiva val. Och det är helheten. Så det är ett sätt att jobba med demokrati. På museet. Sen jobbar vi också med skolprogram. Jätte, jätte jättemycket, fysiskt, innan pandemin såklart. Då kallade vi programmet just i korsvägar. Demokrati finns inte, vi gör det. Sen kom pandemin. vi ställde om. Nu gör vi många av programmen även digitalt. Och det är en fantastisk möjlighet att nå ett av våra uppdrag, att nå ut mer bättre nationellt. Vi når fler. Vi passade också på att byta namn på det. För ofta försvann vi gör den, det där aktiva, utan det blev demokrati finns inte. Det blir lite fel, eller hur? Så nu kallar vi det bygga demokrati. Vi utgår fortfarande från varieties of democracies, byggstenar eller varianter. Och hur man bygger demokrati på olika sätt. Jag kommer förklara det snart. Men när vi gjorde om det här skolprogrammet så i början av pandemin så tänkte vi att vi vill göra mycket mer. Det finns en otrolig möjlighet här och nu att nå ännu fler ut nationellt med målgruppsskolan. Så vi sökte extra pengar. Vi sökte oss pengar från Riksantikarieämbetet för att skapa vad vi kallar en digital lärresurs. Målgrupp, gymnasieskola. Utgår från Varieties of Democracies begrepp. Men vi, vad vill vi mer bidra med, vi som ett museum? Att spela in berättelser. Berättelser av och med demokratiaktivister. Och aktivist i den här meningen är någon som är aktiv, engagerad, som gör demokrati. Och varje berättelse ska börja med ett föremål. Så berättelser och föremål. Det är vår nisch. Så detta pågår just nu. Vi spelar in de här berättelserna. Eh, och på den här plattformen så kommer de vara centrala och ramas in av analysen, av forskningen, för att sätta sig i ett, eh, i ett sammanhang, i en kontext. Till de här så gör vi också övningar. Övningar som på olika sätt kan stimul stimulera eh, eleverna att tänka, den här personliga berättelsen, den kanske, jag fick en känsla av den, jag blev förvånad. Jag blev kanske arg, jag blev påverkad på något sätt. Vad i mitt liv kan jag relatera till i relation till den här berättelsen? Övningar som får en att tänka, reflektera. Vi tänker att vi, vi väver in alla övningarna i fyra kategorier. Att analysera, reflektera, kritiskt granska och samtala. På det sättet kopplar vi väl an till, till kursplaner, till förmågor, som elever ska träna. Och till varje film finns även en lärarhandledning. Så det finns tydligt hur kan man använda varje film. Vilka filmer kan man använda tillsammans? Och hur kan man använda de här olika övningarna för att öva de här förmågorna? Och hur kopplar de väldigt tydligt an till kursplanen? Sen i våras har vi arbetat med en referensgrupp med lärare på den här lärosursen. Lärars, De här lärarna är både samhällslärare och historielärare. De kommer från vitt skilda skolor, är väldigt, väldigt viktigt, där elevgrupperna ser olika ut. Och för mig är det här kanske det mest givande i det här arbetet. Till en början så ställde vi väldigt öppna frågor. Hur jobbar ni med demokrati idag. Um, hur ser era behov ut? Vad önskar ni er av en sån här lärresurs? Och hur de jobbar? Mycket fokus på aktuella händelser i världen. Konkreta exempel från olika länder. Ofta måste de själva sitta och hitta de här. Sen jobbar de redan mycket med statistik. Att jämföra berättelserna med statistiken. De jobbar också med olika värderingsövningar, försöker förstå demokratiska institutioner och att kunna jämföra olika länders utveckling över tid. Och de medskicken vi fick från lärarna väldigt, väldigt tidigt var vad som verkligen, verkligen behövs i en djupare förståelse för begreppen. Vad är demokrati rent konkret? Så från det abstrakta, teoretiska till det konkreta. De så även vill även ha mycket övningar och dilemman. Gärna sånt vi inte kan skapa själva. Men några exempel var att ta ställning. Att eleverna ska öva förmågan men också praktiskt tillämpa demokrati i klassrummet. Men ett väldigt, väldigt väldigt viktigt medskick var gör det relevant för eleverna här och nu i deras vardag. demokrati och demokratiutveckling handlar inte bara om det här borta, långt borta, något storslaget. Och här i Sverige, här har vi det bra. Här behöver vi inte tänka på demokrati, utan gör det väldigt, väldigt, väldigt relevant för eleverna här och nu. Det här var några av de viktiga medskickandet som vi fick. Sen har vi också som en huvudmålsättning naturligtvis i projektet att jobba med elever direkt som en målgrupp. Men vi har faktiskt väntat till nu. Vi började i våras med projektet. Vi har väntat tills nu för att det är först nu vi har konkreta filmer, berättelser att använda oss av. Alla är inte inspelade än, men många. Så vi har precis påbörjat att sätta ihop grupper av elever där vi konkret ska jobba med innehåll, övningar, vad behövs, det vi har tänkt hittills, funkar det överhuvudtaget? Ska vi tänka nytt? Ska vi tänka annorlunda? vad mer ska vi tänka. Tidsmässigt så ska vi vara klara med en prototyp i slutet av februari 2022. Och då samarbetar vi tillsammans med Rice som bygger lärresursen, men också med att utveckla den. Och här är utgångspunkten. Prototypen är ingen färdig Produkt. Testa och ändra är vårt motto under våren 2022. Så vi hoppas testa den här på flertalet olika gymnasieskolor, lärare, elever, men även på målgrupp annat för att se hur funkar den här på en målgrupp som inte är gymnasieskolan. Testa, omformulera, testa igen under våren. Sen tänker vi att vi ska lansera i olika omgångar så vi har några filmer i taget istället för att göra en helhetssatsning. Så vi tänker förhoppningsvis, augusti 2022 lanserar vi ett par filmer. Och varför vi vill göra det då är ju inför valet. Då brukar det vara extra mycket fokus på demokratifrågor. Och sen tänker vi att efterhand så publicerar vi fler och fler filmer. Så de blir fristående, men man kan också använda dem tillsammans. Det är lite det vi gör, eller vad vi tänker. Men vad är då rent konkret det jag pratar om? Jag börjar bara lite snabbt och prata om varieties of democracy. Så det här forskningsinstitutet som vi har samarbetat med tidigare i utställningen Korsvägar, som vi nu samarbetar med, mäter demokrati i 202 länder med statistik. Så de har bortåt 470 indikatorer som årligen uppdateras. Och Dessa indikatorerna aggregeras till index och komponenter och demokrativarianter. Då. Det är ungefär 50 forskare runt om i världen som är involverade och något de kallar 3500 nationella experter. Det är de som kodar datan. Så man kan jämföra över tid, jämföra länder och så vidare. Använda sig av olika index. Men säg varsågod till en 16-åring med det här verktyget. Och jag tror att den personen kanske inte blir helt såld. Så för oss är det viktigt, hur kan vi tillgängliggöra detta? Hur kan vi målgruppsanpassa detta? Men också, hur kan vi få besökaren, deltagaren, eh, eleven att förstå- att bakom statistiken finns det mängder av personliga berättelser? Och de filmerna vi har, de personliga berättelserna vi har, bakom dem- finns det mängder av statistik som kan förklara sammanhanget. Hur kan vi få det att samverka? Så här i liten, liten, liten text ser man då de här fem olika begreppen. På varieties of democracy, språk, är det deliberative democracy, egalitarian democracy, electoral democracy, liberal democracy och participatory democracy. Vad vi gör är att skriva om de här, målgruppsanpassa, förenkla utan att naturligtvis fördumma begreppen. Rättvisa val, rösträtt. Självklart det kallas för baskriteriet. Frihet, liberal demokrati, betonar individens fri- och rättighet. Jämlikhet, egaliter, demokrati, med mer socialistiska rötter, betonar faktiska möjligheter. Öppenhet, deliberativ demokrati, samtalsdemokrati, respektera. Respektfulla samtal, öppenhet i beslutsfattande och så vidare och deltagande på alla nivåer, också utanför partipolitik, i föreningslivet, civilsamhälle och så vidare. Så då att förstå de här begreppen så har vi berättelserna. Och varje berättelse försöker vi analysera med hjälp av begreppen. Jag ska berätta om IVA i var arkitekt i Belgrad, serbien. Hon håller upp en gul anka. Hon berättar i filmen att 2016 så revs en stadsdel i gamla delen av Belgrad utan att någon visste om det eller visste varför. Det visade sig att det var ett utländskt företag. De fått igenom ett stort projekt genom kommunfullmäktige Helt utan insyn utan det öppna demokratiska samtalet. När detta hände så blev Iva så förbannad att hon började engagera sig. Hon berättade att hon aldrig riktigt varit politiskt engagerad tidigare. Men nu drog hon och några nära vänner ihop en proteströrelse. Det visade sig att kommunfullmäktige hade ändrat lagarna för att det här skulle vara möjligt. Också det, helt utan insyn. Men den här gula ankan då? Varför sitter du och håller en gul anka? Den betyder något i stil med motstånd på serbiska. Och används som en symbol för hela den här proteströrelsen. De lyckades samla tusentals personer ut på Belgrads gator. De lyckades belysa hur de här besluten hade tagits bakom stängda dörrar. Och den här gula ankan betyder inte bara något i stil med motstånd, utan har även en humoristisk ton. Den betyder något, någon koppling till det manliga könsorganet, så det blir humoristiskt. Folk skrattar när man ser den, speciellt när den blir så, riktigt, riktigt stor. Och vad gör vi med den här filmen? Då? då sätter vi in den i den här grafen som jag visade tidigare, försöker förklara det här exemplet som Iva, personliga exemplet, som Iva berättade om, det, handlade, det, det, det skedde runt 2016. När alla grafer håller på att gå ner. Men för att förstå det här, för att förstå filmens innehåll, så måste man sätta det i ett sammanhang. Och då hjälper statistiken och analysen bakom. Så om man tänker sträckan som är raka, då är det Jugoslavien under Tito, diktatur. Sen hackar det lite. Balkankrigen börjar. Och sen vid krigens slut börjar alla demokratiindex, alla varianter på demokrati börjar se mycket mycket mycket bättre ut. Och det gjorde de i ett par år. Fram till ungefär 2012. Där Serbien började gå i en auktoritär riktning. Och det är i det skedet som den här proteströrelsen kan förstås. Det här exemplet kan förstås. Och vad vi gör med det här är att vi även samlar in den här lilla gula ankan. Vi har fått den till vad vi kallar vår pedagogsamling. Så nu kan vi använda den. Vi kan använda den när vi träffar besökare. När vi gör olika dragningar. Och eh, på, på ett sätt som vi inte kan använda våra andra föremål. Eftersom vi har ja, just pedagogsamlingen kan vi fysiskt ta på våra föremål. Vi kan använda oss av vad vi kan kalla det taktila lärande. Men det är också en nyckel till lärande. Nyfikenhet. Vad handlar den här filmen om? Vad har den här gula ankan med demokrati att göra? Om jag långt senare frågar någon av er, kommer ni ihåg den där gula ankan? Så har ni en mycket större chans att komma ihåg att det hade något med Belgrad att göra. Något med Serbien. Något med någon proteströrelse. Och så kan man trycka igång minnet. Jag tar en berättelse till bara så ni förstår vad vi försöker göra. Vi har den gula taxibilen. Eh, vi har Theresa. Theresa bor på Irland, men hon kommer från Bulgarien. Och hon börjar sin berättelse med att säga när jag åkte taxi och fick en fråga så satte det igång en massa känslor i mig. Och frågan var, var kommer du ifrån? En helt oskyldig fråga kan man tänka sig. Kanske till och med nyfikenhet. Men för henne så får den här frågan hela, hela, hela tiden för att hon bryter. Man märker att hon kommer någon, någon, någon någonstans ifrån. Hon går i försvar. Men en gång gör det ont i hennes mage. Men en gång så svarar hon. Jag kommer från Bulgarien, men jag jobbar här på Irland. Vad händer där? Hon känner att hon måste försvara sig. Hon känner att hon måste berätta, rättfärdiga sig, att hon är på Irland och jobbar. Som hon delar upp det. I'm a good migrant, not a bad migrant. Hon säger att hon har så svårt för den uppdelningen. Hon har så svårt för den dikotomin, men ändå gör hon det. Efter alla de här gångerna att få den här frågan, att bli ställd inför den här subtila diskrimineringen hela, hela, hela tiden, hennes upplevelse, så går hon i det här försvaret och många, många, många med henne. Så hon använder sin lilla personliga anekdot för att prata om minoritetsrättigheter, rättigheter, för att prata om migranters rättigheter och aktiva deltagande i samhället. Så det är så här. Med de här lite känslosamma berättelserna försöker vi nå eleverna och möjligtvis också andra deltagare att förstå de stora begreppen, statistiken bakom och sedan göra de personliga. Sådär. Jag tror jag slutar där. Dags för frågan. Ja, tack.